طيبين زيكوا عاملين ايه اخباركم ايه بحبكم في الله اشكركم جدا على التعليقات الجميله بتاعتكم اشكركم بحبكم بحبكم اتفضلوا بقى معانا هنعمل النهارده بقى احنا هنعمل سلطه رنجه وهنعمل طحينه بال سلطه طحينه بالرنجة. هنعمل سلطه الرنجه والطحينه معايا الرنجه اهي شويه اهي على النار او في الشوايه زي ما تشوي او في صاجه اهي هعمل اول الطحينة، صلصة الطحينة من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، معايا بقى الطحينة، عيبت. ومعليه كمون، وحطهم في الله. بسم الله عند معليه عريسة شطة. معلقه ثوم مفروم وبصله متقطعه قطعه شطه بقى اللي عايز يحط شطه بس الشطه بتخليها جميله واحده شطه اهي حطوا معلقه شطه هحط شويه زيت معلقتين زيت بسم طبعا عصير ليمون كتير ملح طبعا عشان الرنجة اذا بتتسخن ملح مش هحط ملح اهي يبقى بقى طعمها جميل اعملوا بقى لايك وشير واشتراك للقناه حبيب قلبي نطفيها بقى كتابوت بعد ما تشويها بس انا بفضلها ان انا اشويها احسن هتبقي ايه طولها بالله يا عيني يا عيني بسم الله الرحمن الرحيم جوزت معايا اهي جميله طبعا طبعا التقديم جميلة طعمها كمان بيبقي جميل نعمل بقى صلطة الصلطة الرنجه ولمون كده وليمون وخل خير ليمون طماطم متقطعه قطع واقلب بقى كله مع بعضه Passado. فرشة بقى جير وخاص سلطة الرنجة جميلة جميلة جميلة شوية شغلتها شوية وشيبه ما عملنا ايه طحينه عيط بالرنجه صلطة وعملنا سلطه بالرنجه سلطه رنجه وطحينه بالرنجة. جميله جربوها هتعملوها على طول